אנחנו יודעים כי אם היינו מכפילים 2 כפול 3, היינו מקבלים 6 חיובי. בשיעור הזה נעסוק במספרים שליליים. דרך אחת לחשוב על כך הוא המצב בו יש לנו מספר חיובי כפול מספר חיובי, ושם נקבל מספר חיובי. יש לנו חיובי כפול חיובי. וזה לנו מספר חיובי. נסבך את זה מעט. ונציג בפניכם קצת מספרים שליליים. מה יקרה כאשר 2 שלילי כפול 3? שתיים שלילי כפול שלוש. דרך אחד לחשוב על כך היא אם אנחנו נעסוק באינטואיציה בשיעור הזה ובשיעורים הבאים, אתם יכולים לראות בזה כחיבור של שתיים שלילי שחוזר על עצמו שלוש פעמים. זה יהיה מינוס 2 ועוד מינוס 2 ועוד מינוס 2. סליחה, מינוס 2, לא מינוס 6. וכל זה יהיה שווה מינוס 2 עוד מינוס 2 זה מינוס 4. נוסיף עוד מינוס 2 ונקבל מינוס 6. זה יהיה שווה לשש שלילי. דרך נוספת לחשוב על כך, אם היו לנו 2 כפול 3 היו מקבלים 6, אבל בגלל שאחד מהמספרים האלה שלילי, המחפלה שלנו תהיה שלילית. נסכם, אם מחפיל שלילי כפול חיובי, נקבל מספר שלילי. מה יקרה אם צדר את סדר ההכפלה? נניח שנכפיל 3 כפול 2 שלילי. זה לא ישנה. הסדר בו אנחנו מכפילים מספרים לא משנה או לא אמור לשנות את המכפלה, כאשר אנחנו מכפילים 2 כפול 3 נקבל 6, כאשר אנחנו מכפילים 3 כפול 2 נקבל גם 6. אותה תכונה תשמר גם כאן. 3 כפול 2 שלילי אמורים לתת לנו כאן את אותה תוצאה, זה יהיה שווה ל-6 שלילי, ל-6. אנחנו מזכירים שוב, 3 כפול 2 יהיה 6, אחד משני המספרים האלה הוא שלילי. ולכן המכפלה שלנו תהיהיה שלילית. לפיכך אנחנו יכולים להסיק כחיובי כפול שלילי, ייתן לנו גם הוא שלילי. שני הדברים האלה הם בעצם זהים, ורק הסדר בו אנחנו מכפילים מוחלף. כאשר אחד משני מספרים שלילי, בדיוק אחד, אחד שלילי ואחד חיובי, מוכפלים, הם יתנו מכפלה שלילית. נחשוב כעת על המקרה השלישי. כאשר שני המספרים שליליים, אז אם נחפיל, נחליף צבע בשביל הכיף, נחפיל 2 שלילי כפול 3 שלילי, מינוס 2 כפול מינוס 3. וזה אולי המקרה האינטואיטיבי מכולם. נציג בפניכם את הכלל. בעתיד נחקור מדוע זה קורה. ונראה כי גם בניתוח מתמטי הכל מתחבר. זה יהיה, אתם תראו, 2 כפול 6. ויש לנו שלילי כפול שלילי. דרך נוספת לחשוב על כך היא שהשלילי מתבטל. ולמעשה בסוף נקבל 6 חיובי. בעצם אין צורך לסמן כאן סימן חיובי, אנחנו הוספנו אותו כאן לצורך ההדגשה הזה, שכאן זה 6 חיובי. כלומר הוספנו כאן עוד כלל אצבע. אם יש לנו שלילי כפול שלילי, השליליים מתבטלים, וזה ייתן לנו מספר חיובי. כעת כאשר סיימנו עם השלב הזה נפתור כמה דוגמאות. אנחנו ממליצים לכם לנסות לפתור אותן לבד לפני שאנחנו נפתור אותן. ייצרו את הסרטון, נסו לפתור ובדקו אם קיבלתם תוצאות נכונות. ננסה לפתור את 1 שלילי כפול 1 שלילי. טוב, 1 כפול 1 זה 1. ויש לנו כאן שלילי כפול שלילי, הם מתבטלים. שלילי כפול שלילי נותן חיובי. כלומר, נקבל כאן 1 חיובי. נרשום כאן פשוט 1. או שנוסיף כאן סימן חיובי רק לצורך ההדגשה. זהו 1 חיובי. מה נקבל אם יהיה לנו 1 של זה נראה שונה, זה לא מתאים לאף אחד מהמקרים האלה. 0 הוא לא חיובי ולא שלילי. כאן עליכם פשוט להיזכר כי כל דבר כפול 0 יש שווה ל-0. לכן 1 שלילי כפול 0 יהיה שווה ל-0. אתם יכולים לנסות 0 כפול 783 שלילי, מינוס 783. גם זה יהיה שווה ל-0. ומה לגבי, ננסה כאן משהו מעניין. אממ... מה לגבי, נכתוב בצבע אחר, 12 כפול 4 שלילי. שוב, פעם 12 כפול 4 חיובי יהיה 48. אנחנו במקרה בו אחד מהמספרים הוא שלילי. ממש כאן, זה שלילי, האחד הזה שכאן. וזה המקרה שבדיוק אחד מתוך השניים שלילי. אכן המכפלה תהיה שלילית. אנחנו במקרה הזה, אז המכפלה תהיה שלילית. יש לנו אחד שלילי, אז המכפלה שלילית. אתם יכולים לדמיין את זה כמו לחבר באופן חוזר 12 פעמים 4 שלילי. כך תקבלו, 48 שלילי. נפתור עוד אחת, כמה זה שבע כפול שלוש? יש כאן איזה טריק, אין כאן בכלל מספרים שליליים, זה יהיה פשוט שבע כפול שלוש, שבע חיובי כפול שלוש חיובי, המקרה הראשון. את זה אתם יכולים, יכלתם עוד לעשות לעוד לפני שנה, זה פשוט 21 נפתור אחת נוספת, נניח כי יש לנו חמש שלילי כפול עשר שלילי. פעם נוספת שלילי כפול שלילי, השלילי מתבטל, נשארתי חיובית. זה יהיה 5 כפול 10 וזה יהיה 50. השלילי והשלילים והשל... מתבטלים. המכפלה תהיה חיובית. זה המקרה הזה שכאן.